דודי ישועהל,嗨, אימ קרטיס ביזה אישי שלי, שאני מכניסה אמזון. צריך להיות קרטיס בין לאומי, או איזה מספיק מקומי? דודי, הוא חייב להיות בין לאומי. בסדר, הרבה סיקוים שamazon פשוט לא מקבלותם, אם הוא לא קרטיס בין לאומי. הרבה אנשים נוטים ליתבלבל, הם מוברים יש לי קרטיס, ולמה הוא לא עובר? אה, הוא חייב להיות בין ‫ובהתחלה, אל תשתמש בכרטיס אשראי של פיוניר, ‫כי אין לך שם הכסף, ‫ולכן הוא לא ייקלט. ‫אז תתחיל מכרטיס אישי שלך, ‫כרטיס בין-לאומי. ‫אם יש לך בעיה בכרטיס בין-לאומי, ‫פשוט תלך לבנק שלך ותנפיק אחד, ‫ואחרי שתנפיק כרטיס בין-לאומי ‫ותממשק אותו לאמזון, ‫אתה להתחיל לסחור ‫בחשבון פרופשנל, אני מקווה, ‫והדברים יתחילו לרוץ. אז בין-לאומי. <laughs> גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש חופשי לשאול אותם בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.